بڑا زبردست سے جملہ بولا شکل دیکھیے آیا بڑا مسجد ہے تو, تو لوگوں نے بہرحال اس نے نہ اس کو پتا آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے نہ اس کو پتا یہ بریک بالنگ کیا ہوتی ہے نہ سیمنٹ کا پتا نہ بجری کا پتا نہ پتا یہ دال اینٹیں بلاکس کے ساتھ کیسے پورا آرکیٹیکچر کوئی पूरा आर्किटेक्चर نہیں تھا نیت اچھی تھی اور اندر سے دگڑ مار قسم کی سوچ تھی اور پہاڑ پہاڑ کا لے جا تھا اندر جا کے کام کرنے پہلی دیوار بڑی مشکل تھی بنانا بڑی موجود. پہلا پتھر رکھا وہ ٹوٹ جائے دوسرے کو کرے وہ نکل جائے سیمنٹ یہاں سے کریں وہ کھڑ جائے آتا ہی زندگی کے مشکل ترین سفر میں ہوتے ہیں. کیوں؟ جب سب کچھ آ جائے گا تب تو ٹیمیں ویسے کبھی غلامی کرنے آ جائیں گی اصل دم تو تب ہے کہ جب تیرے پاس صرف ایک سوچ اور آئیڈیا ہے اور وہ پالش بھی نہیں ہوا اور میدان میں ہوتا تو ہوتا ہے کیا ایک آدمی قوم پر نہیں ہے نبے فیصدیا اس ایک فیصد خاموش ہو گئے یہ ایک دیوار کھڑی ہو دوسری دیوار شروع کی کچھ لوگوں نے آ کے کہا ہم ہیلپ کر دیں گے مگر پیسے لیں گے اس نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے بہر والا بھی ایک آدھ بندہ بھی مدد کرنا شروع ہو گیا سفر شروع ہوا اور اس سے جلدی دوسری دیوار تیار ہو دوسری دیوار تیار ہوئی تو پچاس فیصد مخالفت ختم ہو گئی یار بڑی بات ہے یار دو دیواریں کھڑی کر کے پھر تیسری دیوار شروع کی تو اب بہت سے لوگوں نے ان کا یقین بلڈ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ایسا ایسا کیا